Καλησπέρα Αυτά είναι δύο κουτάκια που είχα φτιάξει από χαρτί πριν από δύο χρόνια περίπου. Αυτό όπως βλέπετε έχει μία μικρή εντοδέρα τώρα στο χρώμα γιατί το είχα περάσει μόνο ένα χεριβερνίκη. Οπότε πλέον να κάνω μία μικρή μεταποίηση. Θα το τρίψω πρώτα όλο με γιαρό -χαρτο. και μετα θα δειτε θα προχωρήσω το έχω τρίψει και τώρα <σχέδιο> αλεύω <Ανετρό>, πολλά <σχέδιο> υπάρχουν πολλές ταγια <στάδια> στο ίντερνετ χρησιμοποιήσα <σχέδιο> αυτοί που σας αδεισαι και Thank you. Thank you. Αυτό τώρα θα μείνει μέχρι να στη γνώση από 24 ώρε και πάνω και θα συνεχίσουμε με αυτό. Με Στεγνώσει. Θα περάσουμε τώρα ένα χέρι και Και θα βάψω Θα το δείτε βαμένο. Πέρασα ένα χέρι γέσω. Και τώρα Αυτό θα περάσει και να έχουμε μπερνίκι για να προσοθέψουμε το χρόνο.